Blocksökning i PubMed. Jag ska visa hur man gör en strukturerad sökning i databasen PubMed genom att använda sig av så kallad blocksökning. För att göra en strukturerad sökning och försöka hitta så många relevanta referenser som möjligt så bör man använda sig av PubMeds ämnesordslista men även försöka hitta synonymer till ämnesorden för att söka så brett som möjligt. Jag vill besvara frågeställningen hur väl tonåringar med typ 1-diabetes följer den ordination de har fått av vårdpersonalen. Och jag vill använda mig av ämnesorden typ 1-diabetes, patientföljsamhet och tonåringar. Och jag översätter mina sökord till engelska, för i PubMed är engelska. Och jag börjar med att söka i ämnesordslistan i PubMed. Och den hittar jag om jag rullar ner lite under rubriken Explore så står det Mesh Database. Jag klickar där och jag söker fram mina ämnesord. Och diabetes och här hittar jag diabetes typ 1. Jag klickar där och jag kommer till en bild där jag kan få göra olika val. Jag kan till exempel välja att begränsa mig till olika aspekter av just typ 1-diabetes om jag är intresserad av att söka till exempel bara om kost eller om läkemedel, men jag vill inte göra några sådana begränsningar just nu. Jag kan också välja att jag vill att fokus ska vara på den här termen. Jag kan även välja att inte inkludera eventuellt underliggande termer i den här hierarkin, men jag väljer att inte göra några begränsningar utan bara söka på det här ämnesordet. Jag klickar på Add to search-bilder klicka på Search PubMed för att skicka väg sökningen till PubMed. Och jag klickar på PubMed och Mesh Database igen för att söka på nästa ämnesord. Jag söker på ett ord i taget för att sedan kunna kombinera ihop dem med mina synonymer. Patientförsamhet heter Patient Compliance på engelska. Jag söker också upp det. Och gör samma sak. Inga begränsningar utan add to search bilder och search PubMed. Så. Jag söker inte på tonåringar utan det finns ett annat sätt att begränsa det i databasen som jag ska visa om en liten stund. Nu har jag sökt på mina två ämnesord och nu vill jag även söka på... Några synonymer som jag tycker kan vara lämpliga att söka på. Jag rensar min sökruta så den blir tom. Och min, min synonym till typ 1 diabetes är juvenile diabetes. Då skriver jag in det direkt här i sökfältet. För det här är en synonym och alltså inte ett ämnesord. Jag klickar på search. Och jag rensar. Och jag vill även söka på en synonym till Patient Compliance som är Patient Adherence. Och jag skriver in även den. Och klickar på Search. Nu har jag sökt på mina ämnesord och mina synonymer och nu vill jag kombinera dem med varandra. Och det gör jag under funktionen Advanced. Jag klickar här. Och här har jag mina ämnesord och mina synonymer. Nu vill jag kombinera ämnesordet för typ 1 diabetes med min synonym Juvenile Diabetes. Jag klickar på de tre punkterna här under Actions och markerar Add Query och mitt sökord hamnar här i sökrutan. Jag gör samma sak med Juvenile Diabetes. Och här får jag valet om jag vill kombinera med and, or eller något. Och i det här fallet vill jag kombinera med or eftersom jag vill bredda min sökning. Och jag klickar på search. Jag går tillbaka till advanced. Och gör samma sak med mitt ämne stort patient compliance, add query. Och patient adherence, add or. Och jag klickar på Search. Jag går tillbaka och nu har jag fått två sökblock. Mitt ämnesord för diabetes mellitus och min synonym. Och mitt ämnesord för patientförsamhet och min synonym. Och nu vill jag kombinera de här två blocken med varandra. Add query. Och i det här fallet Add with and. För jag vill ju ha och mellan mina två sökblock. Och jag klickar på Search. Nu ska jag begränsa till tonåringar. Jag rullar ner här och ute i vänsterkanten så hittar jag tonåringar. Om det här filtret inte skulle finnas framme så kan jag klicka på Additional Filters. Här väljer jag Age och här kan jag välja de åldersgrupper jag skulle vilja lägga på. Här vill jag använda tonåringar och jag markerar. Och då ser jag att jag har lagt på det filtret. Sen finns det ytterligare sätt att begränsa sin sökning. Man kanske till exempel inte vill ha forskning som är äldre än tio år. Då drar man bara så. Och man kanske är intresserad av en viss typ av referenser, då kan man markera det här. Och så kan man arbeta sig fram med sin träfflista.